brám že mi mámko čo že mi máte brániť prečo že mne máte môjho frajera háňi Teraz som sa rozdehrala, teraz sem vyhrajte. Najprv takú, potom takú, nič nepýtajte. Najprv takú, potom, takú lenč...